الأخ جان ما هو سبب الحادك ولماذا انت داعيه للالحاد آه سبب الحادي الحادي انا شخصيا انا ليش ملحد لماذا انا ملحد آه اسم جان برو ليش هو ملحد انا جان برو آه طبعا اسمي آه المولود فيه ليس جان انا اسمي محمد برو اسم الولاده محمد برو، فأنا طبعا غيرت اسمي سنة 2003 في أوراق رسمية هنا ببريطانيا إلى جان برو، يعني لم أشأ أن أنادى بمحمد فغيرته إلى جان، وطبعا أشكر القوانين البريطانية اللي تسمح أن تغير اسمك من محمد إلى جان. أنا ملحد تقريباً يعني من أول نشأتي في بالمراهقة لما كان عمري 14 15 سنة أنا أعرف حالي ملحد إلى هذه الساعة. يعني أنا مولود لعائلة كثير بسيطة عائلة يعني أدنى من الطبقة المتوسطة مثل ما بقولوا من الطبقة الفقيرة الطبقة العامة الأغلبية الموجودة في سوريا و مدينه حلب طبعا والدي كان شيخ يدرس القران وفشل في تدريس القران على كل حال والدي كان كثير متشدد في الدين يعني وكان يقرا كثيرا في الدين كان يعني هو اخذ المبدا الصوفي في التدين فكان ولما كنا اطفال كان يسحبني معه الى ساحات الذكر مثل ما بيقولوا هاي بيطفوا الاضواء وبيعملوا الله حي هالأشياء الطقوس الصوفيه اظن يعني بيعملوها فنشات نشاه في عائله يعني كثير متمسكه بالدين والدين هو مسيطر على كل شيء يعني من خصوصا اصدقاء والدي زيارات كلها كلها كلها دينيه بحته يعني وأذكر اقدم ذاكره عندي هي اني شتمت الله فما كان من والدي الا رفعني الى راسي ورماني على الارض اي اقدم من اقدم الذكريات اللي اللي عند يعني والدي كان دائما بما انه كان شيخ ومفتي الحاره مثل ما بيقولوا دائما طبعا جو ديني بحت، جو مليء بالديانه كان من اصدقاء الوالد كلهم شيوخ وكلهم مربين دقون وانا اذكر والدي كان بدقن يعني. يعني كان الجو العام جو متدين جدا. بهالمرحله هي مرحله الطفوله خصوصا كان طبعا انه دائما دائما تكرارا ومرارا حرام حلال بيحرقك بالنار وبشيلك وبشويك والله وتخويف من عذاب جهنم وترغيب في في الجنه وهلا اشياء من هالقبيل هاي فانا كطفل كنت يعني اؤجل مساله انه فهم المساله هي كطفل لا يعني ما أستوعب شو عم بيقولوا أنا كشخص كشخص أنا كشخص جام بره يعني من صغري من طفولتي بعرف حالي أنا زي المسألة ما فهمتها لا أتقبلها هاي طبيعتي هيك فتمت المسألة الله لأنه ما فهمتها تمت معلقة لا أفكر فيها يعني ما أفكر فيها أنه بجدية أو بشيء من القبيل أدعها وطفل حياة طفوله يعني عايشها بدون اي تفكير بهالمساله هي لحتى وصلت مرحله المراهقه وقت اللي بدات الاسئله هي تنطرح بجديه علي والجو حوالي كله متدين والمدرسه فيها دروس دين والشغله الكويسه كانت انه النظام الموجود بسوريا نظام البعثي ما كان اتجاه ديني ففي مكتبات ممكن تقرا علوم ممكن تقرا منبهر بعلم الفلك قرات في علم الفلك بهداك الوقت كثير يعني حتى من الفيزياء المسلية الى الرياضيات المسلية الى القصص الخياليه في علم الفلك بين الكواكب والنجوم وهالقصص هاي وقرأت اللي كان متوفر بالثمانينات يعني تقريبا أو بالأواصل الثمانينات فمنذ ذاك الوقت أنا ملحد على أساس علمي ليس له علاقة بالدين يعني أنا لم أقرأ الدين مثلا وفهمت الدين وبعدين ألحدت لا قرأت بالعلوم وفهمت الحادي مبني على أساس علمي ليس إلا يعني ليس إنه والله درست الأديان ولا فهمت الدين وفهمت الأديان وبعدين الحدث لا هو الحادي مبني على أساس علمي بحت يعني فقط العلوم وبصراحة أنا كنت لما كنت أبحث بالعلوم كنت يعني أبحث عن حجة حتى أكشف إنه أه ميولي هي الصح، ميولي أنه هالمعتقد هذا خرافي؟ هالمعتقد هذا شيء غيبي غير صحيح؟ كنت أبحث عن حجة فوجدت ما أرغب فيه ومنذ ذاك الوقت يعني كان 14, 15, خمسة واتنين في هالأراضي أنا ملحد الحادن تاما يعني منذ ذاك الوقت ما عندي اي شك بالحادي مثل ما بقول وحسنا الحادي. السؤال الثاني انه لماذا انت داعي للالحاد؟ شوف انا لماذا انا ادعو للالحاد؟ انا داعيه للالحاد وانا افتخر بذلك بس ليش انا داعيه للالحاد؟ انا داعيه للالحاد شو معنى الالحاد؟ اي شو يعني انا ادعو للالحاد بأي صفة بأي شكل شو هو الإلحاد أنا بالنسبة للإلحاد هو تفكير العلمي تفكير المنطقي وأخذ بكل الأسباب المخبرية والمادية والأشياء هدول الإلحاد لما أدعو أدعو للعلم أدعو لتشغيل العقل شغل عقلك يا أخي أنا ليش أدعو للإلحاد وتشغيل العقل؟ لماذا أنت داعي للإلحاد أنا أدعو للإلحاد لتشغيل العقل لأنه الخرافة خربت بيوتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى يعني أنا شايف وطني دمر أهلي تشردوا أهلي لا يفقهون شيئا للأسف الشديد يعني في عائلتنا الكبرى والصغرى يعني تيجي زلمة يحكي معك كلمتين ما تعرف ما بيعرف يحكي كلمتين يعني واحد من من عائلتي مثلا خلينا نقول من عائلة الكبيرة طبعا آه عم نتناقش قال لي انا عم أنا بقول له ليش, ليش ما بتقرأ في علوم الفلك مثلا تقرأ تاريخ الكون قال لي أنا شو بدي أستفيد إذا عرفت تاريخ الكون صدقوني حرفيا يا أصدقاء حرفيا أنا شو بدي أستفيد إذا عرفت تاريخ الكون شو بدي أستفيد أنا إذا عرفت شو هنن النجوم وكيف الشمس تكونت أنا الإفادة اللي راح أستفيدها أروح أصلي لركعتين أصبح وأسبح ربي هاي ممكن أستفيد منها في عقله هو انه الاستفاده في طاعه هذا الاله لانه الدنيا فانيه فبده الاخره هي طبيعه تفكير اهلي ان كان من القريب ولا البعيد لا يعرفون شيئا الله فوق ونحن تحت كل ما يعرفونه لا يقرؤون يعني جيل طالع هلا كله امي تقريبا لا يعرفون القراءه والكتابه حتى فاهم اهم سبب انه خلاني اكون داعيه للالحاد وضع بلدي وضع اهلي وضع ناسي يعني مثلا انا صدقوني انا ما بيهمني الله المسيحي مثلا مؤمن انه يسوع القلوع هو ثلاثة وبخبطوها وبصير واحد وما بعرف الحكي هذا، يؤمن مثل ما بده حتى لا اناقش فيه يعني ما كثير بهمني اناقش بهالموضوع. مو مؤثر على حياتي، مو مؤثر على حياة اهلي. ما محس ما مؤثر على حياة وطني. كثير بوذيين ويعني بدك اروح اقرا في البوذية عشان اكون ملحد؟ اكيد لا. ف أنا أدعو للإلحاد من هذا الباب، من باب إنه أهلي ووطني في خطر عظيم، يعني دعستنا ال دعستنا أقدام الحضارة مثل ما بيقولوا، دعس دعسوا دعسوا فوق ومش فأنا هدفي إنه أصحي أهلي. أصحي أهلي على الطريق العقلانية. فيقوا يا أهالينا. المي من تحت جرينة عم تمشي صرنا مضحكة للأمم صرنا مهزلة صرنا نأكل لحوم بعض بسبب هالخرافات هاي دمرنا بعض ما في رحمة نهائيا بين بعض يعني بكل بساطة الأخ بقتل أخوه الولد بيقتل أبوه بيقتل أمه ما في أي مشكلة الأخلاق انحطت إلى أبعد الحدود في بلدي النصب، الاحتيال، الفساد، كل هالاشياء هي بلد متخلف الى الى الى ابعد الحدود هذا اللي خلاني اكون داعية للالحاد وداعية للعقل بالاحرى، يعني الالحاد انا المفهوم الالحاد هو العقل والتعقل والتفكير ونبذ الخرافة، مهما كانت هذه الخرافة